Здравейте! Днес ще разгледаме закона на ОМ. Ще разберем защо не винаги можем да го използваме в познатата му форма и коя е формата, която може да използваме в другите случаи. Първото видео за лабораторната апаратура направих един прост експеримент, с който да покажа функцията за измерване на постоянен ток на мультицета. В него имахме батерия с напрежение 9 В и резистор с съпротивление 1 кОм. И измерихме тока през него. Днес ще се задълбочим малко повече. Тук е момента да кажа какво означават представките на мерните единици. Мили е умножение по 10 на минус 3. Например, 1 миливолт е равен на 0,001 волта. Микро е умножение по 10 на минус 6, нано е умножение по 10 на минус 9, пико е умножение по 10 на минус 12. Кило е умножение по 10 на 3. Например, 1 кОм е равен на 1000 Ома, мега е умножение по 10 на 6 и гига е умножение по 10 на 9. Има и други, но тези са най-често използваните. Нека се върнем на закона на Ом. Във видеото за мерните единици въведох величините напрежение, токи съпротивление в металите. Там обясних, че то зависи от ударите на насочените електрони с други електрони или атоми. На тази база сега ще въведа формулата за съпротивление. В нея участват специфичното съпротивление на метала РО, дължината L в метри и площта на сечението в квадратни метри, като РО е в Ом по метър. Вижда се, че след като заместим мерните единици, се съкръщават и остава само Ом. И съпротивлението е в ОМОВЕ. Специфичното съпротивление РО е измерено експериментално за всеки материал и се дава таблично. Сега да видим на практика значението на е формулата. На този лист съм изчертал две различни по ширина ивици с много мек молив, понеже той има високо съдържание на графит. Сега ще ги измерим с мултицета на обхват 200 кОМ. Както виждате, първата, по-тясна явица, има съпротивление около 100 кОм, 100 и нещо. А втората, около 31 и нещо. Ако започна да придвижвам сондите по-близо една до друга, виждате, че съпротивлението пада. И ето това в момента е 16 кОм, което е около половината от първоначално измереното. Каква е логиката за това? Ами колкото е по-голямо сечението, толкова повече място има електроните да се разпределят в него и да се намали шанса им за сблъсък. А колкото е по-голяма дължината, толкова пътя на електроните в проводника се увеличава, което води до вероятността за сблъсък и формулата показва точно това. Съпротивлението е обратно пропорционално на сечението и право пропорционално на дължината. След като разбрахме от какво зависи съпротивлението, да видим закона на Ом за верига със съпротивление R, напрежение U и токи. Ето това е формулата, която е изведена експериментално, а останалите две са получени след разместване. Сега ще направя едно измерване на опитната постановка. Важно нещо е, че токът се измерва сам амперметър, свързан последователно в клона, който ще мерим. Клон е всяка част от веригата между два възела, а възел е точка на свързване. Тук съм дал пример за различни видове клона. Напрежението се измерва паралелно на частта от веригата, в която то ни интересува. Ето примери за него. За онези от вас, които не са запознати, тези компоненти са резистори. И те се характеризират със своето съпротивление. А този компонент е диод. Той се държи като ключ, зависещ от посоката на напрежението върху него. Ако това е с посока като на първия пример, ключът е затворен и ток през него протича. А когато е с посока като на втория пример, ключът е отворен и през него ток не тече. С диодите ще се занимаваме по-подробно в специално видео за тях. До тогава ще ги споменаваме и следваме. Ще използвам прототипна платка без запояване с оговорката, че това не винаги е добър избор, понеже може да се случи, Контакта между компонента или проводника и платката да не е добър, което може да доведе до дълго търсене на проблеми. Проди тази причина, при използване на такава платка, винаги тествайте създадените връзки и тогава започнете изследването. Друг проблем са сравнително високите паразит на индуктивност и капацитет, но при ниски частоти нямат да влияние. Трябва да обърнете внимание на още нещо. Повечето хора взимат компонентите от ето такава лента но когато ги измъквате от нея, по краищата остава лепил. То влиза в дубките на платката, остава там и влушава контакта. Затова или почиствайте от лепилото или подрязвайте изводите. За тези от вас, които не са се занимавали с такъв платки ще обясна нейната структура и начина за получаване на желаните връзки. Във всеки ред има връзка. Сега ще го покажа с мутицета. Между два реда няма връзка. Страничните вертикални колони в моя случай имат връзка първо първите три, със следващата нямат. После четирите имат, със следващото нямат. И последните три. Те могат да се използват както за захранване, така и за по-важни сигнали, които желаете да бъдат достъпвани по цялата дължина на платка. Отгоре също имаме хоризонтално разположени такива линии, които са разделени по четири. Ето първия, втория, между двата няма връзка и тук са другите две. Като между първата четвърка и втората четвърка също няма връзка. Сега да преминем към опитната постановка. Ето това тук е схемата. Захранването се подава тук и тук, което върху платката са тази и тази точка. След това преминаваме към ето тази рейка, която съм поставил за да измерим ток. Когато мерим напрежение обаче, ще поставям ето този джампер, който да затваря веригата. Напрежението ще измерваме директно върху изводите на резистора. Сега се занимаваме с нискочастотни сигнали тогава няма значение дали ще измерваме тока преди или след резистора. Понеже токът в един клон при тези частоти е един и същ навсякъде. Това условие е изпълнено, ако дължината на свързващите проводници е много по-малка от дължината на вълната за сигнала, който пускаме по тях. Ако това условие обаче не е изпълнено, тогава имаме дълга линия. А с тях ще се занимавам по-нататък. Да применем към измерването. Захрамването ще го свържа към 5 В. По време на заснемането реших да не слагам моста, понеже ще губя време. А вместо това, директно да опирам сондата и до двата контактни щифа, щифта на рейката. И по този начин... Ще си спестя време. Така, след като сме свързани напрежението, нека да пуснем захранването. И да измерим върху резистора. Напрежението е 5,08 В. Записваме си го. Сега ще измерим и тока. 0,98 мА. Записваме си го. Сега ще захраним с 12 В. И отново ще измерим. Първо ще измерим тока, понеже в момента уреда е настроен на ток. 2,34 мА. Записваме го. Сега да измерим и напрежението. 12,19 В. Отново записваме. Ще измерим съпротивлението на резистора с мултицета. И ще направим сметките, за да видим дали формулата е вярна. Преминаваме на обхват 20 кОм и измерваме съпротивлението на резистора. 5,11 кОм. След като изчислим, за първия случай получаваме 994 микроампера, което е 0,99 мА. Ние бяхме измерили 0,98 мА. Това е достатъчно близка стойност. За следващия случай получаваме 2,39 мА, а измерените бяха 2,34 мА. Ето тук виждаме, а, че когато измерваме с уреда, се внасят грешки. Във всички случаи ние измервахме в първата половина на обхватите. Там грешката е сравнително висока. И ето как се прояви. Но а, са сравнително близки стоеностите и виждаме, че закона на ОМ работи. Както казах в началото, това е изпълнено само за резисторите и ако не променяме температурата им. Сега да разгледаме по-общия случай. Ще снемем вълтамперна характеристика на един диод в право включване, т.е. затворен ключ. За измерванията ще използвам тези потенциометри със стоености. 500 кОм и 10 кОм И допълнителен резистор със стоеност 100 Ом, за да не пада общото съпротивление на веригата под тази стоеност. Понеже, както ще стане ясно, напрежението и съпротивлението на диода са сравнително малка стоеност. И ако го включим без това последователно съпротивление, в случая когато потенциометъра е в крайното си ниско положение, ще протече силен ток и елементите ще изгорят. Схемата е следната. Тук подаваме захранването на този и този щифт. Веднага след положителния щифт идва съпротивлението със стоеност 100 Ома. То ето тук. След него е свързан някой от двата потенциометъра. За по- ниските токове ще използвам потенциометъра със стоеност 500 килоома. А за по-високите токове Потенциометъра със стоеност 10 кОм. След потенциометъра е свързан диода в права посока. Казва се, че е в права посока, понеже положителният полюс от захранването е свързан към неговия анод, а отрицателният полюс към неговия катод. Тогава той работи в състояние на затворен ключ. За снимането на характеристиката ще увеличавам тока през диода, като намалявам съпротивлението на потенциометъра. Ето сега ще дам пример. В момента напрежението върху диода е около 400 мВ. При намаляване на съпротивлението на потенциометъра, виждаме, че напрежението върху диода се покачва. За тока през диода ще съдим по напрежението върху стълмовия резистор. И по закона ОМ можем да изчислим какъв е ток. Ето, отново ще дам пример. В момента напрежението е много малко, понеже и тока е много малък, за ще минем на по-несък обхват. В момента виждаме, че напрежението върху резистора е 900 микроволта. Ако увеличим малко, става 1 миливолт, По закона на Ом може да изчислим, че ако имаме 1 мВ, и го разделим на съпротивлението на резистора, който е 100 Ом. Получаваме 10 микроампера. Ето данните. В първата колона е напрежението в права посока върху диода. Във втората колона е напрежението върху 100 резистор. Във третата колона е изчисления ток през диода на база закона на Ом, приложен за резистора. До тях съм изчертави графика с данните от таблицата. По време на измерванията, след като стигнах до стоеност от 5 мА, смених потенциометъра с този със стоеност 10 кОм. Това даде възможност за по-лесна и финна настройка на тока в стръмната част от характеристиката. Сега ви приканвам да изберете стоеност от началото за ток и напрежение, да заместите в закона NOM, така че да получите съпротивление. После с това съпротивление и напрежение от края на данните да изчислите тока. Както ще забележите, той не излиза, както този в измерените данни. Ето тук закона NOM не работи в тази форма. Това е така, понеже както виждате, характеристиката не е права линия, както тази на резистора. Можем да използваме закона NOM, но първо трябва да се изберем за коя част от нея. Искаме да изчислим съпротивлението на елемента. Пример, ето тук, в тази част от характеристиката, ще изчислим неговото съпротивление последния начин. Избираме две точки за напрежението, между които тока се изменя линейно. Взимаме стоеността за тока при тях и правим следното изчисление. От по-високото напрежение вадим по-низкото напрежение и разделяме на тока. При по-високото напрежение, минус тока, при по-низкото напрежение. Ето това пак е закон Напрежение върху ток. Само че за определен интервал. Аз съм избрал точките с напрежение 773 мВ и ток 40 мА. И напрежение 742 мВ и ток 20 мА. След изчисление по формулата се получава, че съпротивлението е 1,55 Ом. Значи диода в тази област се държи като резистор с това съпротивление. Но тогава графиката би изглеждала по този начин. Затова трябва да съобразим, че тя е изместена надясно с съпротивлението на диода, зависещо от работната му точка. Може да изчислим това напрежение в последната формула. Това напрежение е равно на U1 минус I1 умножен по RD. Ако заместим за нашия случай, ще получим 711 мВ. Ако сверим с графиката, виждаме, че като пуснем мислена линия през точките, които избрахме, графиката се пресеча точно около 710 мВ. Следователно, ако знаем, че ще работим в тази област, ние можем да представим диода като резистор с съпротивление RD, 1,55 Ом, и източник на напрежение Е, със стоеност 711 мВ. Това съпротивление, което изчислихме, се нарича динамично, понеже то се променя в зависимост от работната точка на нелинейният елемент. Тук заложих един използван принцип в инженерството. Заместване на по-сложни неща с по-прости за конкретен случай. Така можем да направим оценка на ум или на лист, а по-точните сметки да ги оставим на симулатора на компютъра. Вие можете да изчислите за друга част, но имате предвид следното. За да е вярна сметката, трябва между двете точки характеристиката да е линейна. Както бях споменал в първото видео, няма нищо страшно в математиката. Сега, например, с тази формула, ние направихме числено диференциране. Не беше трудно, нали? Това беше видеото за закона на ОМ. Ако имате въпроси, запишете ги в коментарите. Следващия път продължавам с останалите закони.